الواحد عندي استنى شوف شو وضعه ويجيكم. اههه ليتس جو ما انا بالمرة يا شباب. والله ما والله. أخوانا. إيجاد لي إنه في غير <تصفيق> لا والله. خوش خوش خوش والله خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش روح خوش خوش خوش خوش خوش عشان يتعلم يتدخل بشيء ما بخصه. بس انتظرنا على بيتنا ما يا حرام حمد مين؟ مو مو مو مو مو مو مو مو مو أه أه أه. ها. تحت رفعت اوميجا رح أنا في البيت ها. يا <تصفيق> حرام يا حرام دم ضربه! دم ضرب لا <تصفيق> ثاني ثاني ثاني رجعوا ابو العزات اجاكم اجاكم ابو العزات ثاني آه آه آه على النقطه يا محمد بيلعب ايه ما في كلام ما في ما في انا هفنش يا شباب ابو عبد قراته لا ما كان يموت يتنشف <تصفيق> مع عبدول ما لا مو هيك اول ما يموت ابو العزات استنى عليه اشتغل سانجيت لاك اصبر علي. يا ابو حمزه عم يطلع عايش استنى واحد واحد كابسني لحمود قريبا. <تصفيق> لا تموت. إيه؟ لا لا العبوا ليش حتموت؟ ربح السيرفر على أمله لك حط روبي حط هذا ابو حمزه شغلته طويله. هلا بيربح السيرفرين ورا بعضهم انه. قلت <تصفيق> حمزي ها. حطوا من شواربو. سبايكي ونشوف شو المعنى. ما في شغله متسلخيه لا بذر لا يا باطي. اي <تصفيق> والله. وين على دولار عم نجيب لورز من هذا النايذ أنا في الصندل ورح نوصل على لقطة طويلة لله. ده اللي فكيه. مزروعة. Let's go baby, let's go fight أخو حرام, fight أخو حرام بده السيف. هون. نيفو هك؟ إيه إيه. شوف وين جوا؟ فوق؟ مين هذا بيه. هنالذي والله يروح اللي قرب أنا أنا أنا أنا أنا كنت والله فوق أنا بس Let's go baby, time خلاص انت فلاحة. برأي اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سابسكرايب. لايك كومنت فيفيرت.